Hei! Oletko koskaan miettinyt, että mitä sä voisit sen, sillä ajalla tehdä, mitä sä päivässä kuulutat kännykellä? Ennen ei ollut kännyköitä. Me oltiin paljon enemmän ulkona, oltiin kavereiden kanssa, oltiin ystävien kanssa. Harsettiin ulkonaliikuntaa, harsettiin sisäliikuntaa, harsettiin kaikkia urheilua ja tämmöisiä pyöräilyä kaikkia tämmöisiä ennen vanhaa. Kun ei, ei ollut älykännyköitä, eikä, eikä niinku aina oltu... Niinku Aina niinku, tiedätkö, katsonut TikTokia tai Facebookia tai Instagramia tai jotain muuta tämmöistä sosiaalista mediaa. Ja eikä, eikä niinku, jos ei ollut kotona, niin ja ei, ku, niin ei kuulu puhunut, kun oli vain seinä, seinäpuhlimet tai tiedätkö, tiedätkö semmoinen vanha-aikaisesta, mistä piti pyörittää näin. Ennen soitettiin, ennen soitettiin oikeasti, että onko hän se kotona, että milloin hän voisi tulla käymään. Mutta nyt jos et heti vasta puhelimeen, heti ruvetaan, että mitä silloin on käynyt, mitä se on, kenen seurassa se on ollut ja missä se on ja mihin aikaan se on viimeksi nähty ja missä. Niin miksi pitää olla koko ajan tavoiteltavissa? Miksi ei vai voi niinku olla välillä omassa rauhassa, ei, tota, ei tuu snappiä, ei tuu facebookissa ilmoituksia, että ei, ole, tiedä, niinku, ei, ole, ei tarvi aina olla tavoiteltavissa. Ne voi olla ihan, tiedänkö, vaikka keskellä mettää, vaikka. Ei tarvi olla keskellä mehtää, vaan voin olla jossa vaikka kotona, kuunnella vaikka äänikirjaa tai sitten tiedätkö, niin kuin, vaikka kuunnella musiikkia, mutta ei tarvi aina olla siinä kännykässä tai tietokoneen tiettykoneen äärissä, tai olla tiedätkö, niin sosiaalisen median tiedätkö, kynsissä ja koko ajan semmoisen kourissa, niin näin. Voin voi niin sitä muutakin tehdä, kuin olla puhelimella tai tabletilla tai tietokoneella. Voi lähtiä vaikka laavulle paistamaan makkaraa tai voi lähtiä vaikka paistamaan pehivejä ja voi ottaa vaikka kaverin mukaan sinne paistamaan makkaraa, pehivejä tai valtamaan vain puita ihan niin kuin, tai sitten vain telttailemaan tuota luontoon ja eikä haittaa, että on talvi. Jos ei ole kuitenkaan kovin paljon pakkasta, niin maku, paksu makupussi ja sun muuta tuota pärjää sillä. Ja minä tiedän, että ainakin yksi tai yksin kaksi tai yksin itse asiassa kolme on semmoisia, mitkä jotain telttailee ja harrastaa eräilyä keskellä talviakin. Että niitä ei haittaa tiedäkö, että eräinen. Jos niitä onnistuu, niin miksi se voi onnistua juuri sulta? Niin kannattaa kokeilla semmoisia eri vaihtoehtoja kuin se, että sä oot vain tiedäkö puhelimella tai tabletilla tai kännykällä tai niinko. Niin kuin, niin kuin sosiaalisen median kokoajan niin tavoitettavissa, Se tekee välillä oikeasti hyvää, että vai puhelin jäädätkö autoon, lähtiä vaikka autosta vaikka tuonne laavulle menemään. Tai sitten tuonne toiselle päin niin joen rantaa, tai niin kävelemään ihan mitä vaan kunhan se puhelin jäädät niin autoon. Tai sitten niin kuin, jos tuota, ja kertoo tietäkö läheisimmille tai jollekin, että mä oon siellä ja siellä, mä en tätä, että en ihmettelemään, mutta. Koska nykyään, nykyään on se, se aika omituinen juttu, että jos sä et ole puhelimeen ääressä tai tietokoneen ääressä niin, ja suisaa puhelimella kiinni, heti ruvetaan miettimään, että mitä sulla on käynyt, missä sä oot ja kenen kanssa oot viettänyt viimeiseksi aikaa, ketä olet kyselemään. Ennen ei ollut oikeasti niitä puhelimia jokaisella, että oli vaan, tiedäkö, semmoisella, milloin oli varaa ja puhelimet oli oikeasti niin niin kuin tämmösiä, vaihtelematta tämmösiä. Se oli sitä 90- alle 2000-luvun välissä. Niin se oli tuota sitä aikaa. Ja hyvin on, pärjätty, niin hyvin on pärjännyt tähänkin asti ilman niin sosiaalimediaa. Vaikka mä kyllä sanon, että itsekin olen tuota sosiaalisen median, sosiaalisen median kuluttaja. Mutta minä osaan olla ilman puolinta, ilman nettiä. Ilman, minä olen kuitenkin sitä sukupolvia, 1989, 1989 syntynyt, niin olen sitä sukupolvia, että silloin ei ollut puhelimia paljon kellään, kuin tietyillä vain ihmisillä oli, kun olin nuori. Niin silloin pelattiin siskon kanssa esimerkiksi jalkapalloa pihalla, tai käytiin kaveritten kanssa pyöräilemään, mopoilemään, kaikki tällaisia, ei joutu puhelimella tiedätkö, näppäräämään koko ajan jotain. Ja laittamassa kuvia, teillä, näin, näin, näin, näin, nyt tulee hyvää, nyt tulee hyvää, katsotaanpa mitä sinä pitää, tai tämmöistä. Niin, ei, niinku, ja sitten niinku, tuota, oli seinä-, seinä ja pöytäpuhelimet Ja tuota, jos halusit vaikka niinku, jonkun tuota, kiinni, sinun piti soittaa koti, hänen kotipohjelimeen, ja kysy, että hei, kertoo kuka sinä olet, ja kuka soittaa, ja onko tämä se ja se kotona, ja jos ei ole kotona, milloin hän tulee ja milloin voi tulla käymään. Ei tarvinnut tiedäkö soittaa ja tiedäköä että ei niin kuin, haittanut tiedäkö se, että jos ei vastannut heti eikä, se on tavoitettavissa, niin se oli se on fine. Se oli fine. Mutta nykypäivänä on se ongelma, että jos, et saa, niin kuin, jos ei nyt, vaikka niin kuin, jos mulle ei viestiä ja mä en vastaa siihen vaikka tuntiin tai neljään tuntiin tai en ole nähnyt edes. Heti vielä soittamaan peränsä, että misään rokkarioita, misään, misään on ja misään katsoa viimeiset päivitykset ja missä saa niinku, vihjeitä. Että ei voi niinku, semmoista omaa henkilökohtaista rauhaa missään oikeastaan, että koko ajan kaikki ihmiset, ihmiset on niinku, ihmiset ja nykyaika on semmoinen, semmoinen niinku, kiireen keskellä. Koko ajan pitää olla jotain tekemässä niinku, puhelimilla tai tabletilla tai tämmöisillä. että tämmöisellä. Sitten on mennyt siihen että sekin liittyy siihen, että kun kaikki vanhat hyvät elokuvat, tuota esimerkiksi tai valtaosin, on netti- ja internetipalveluissa, niin Netflix Netflixi, Areena ja tiedätkö tämmöiset noita, Disney Plusat ja kaikki mitä näitä on, niin sitten sun pitää kuukausi, kuukausi tai vuosi maksaa, että saa näitä elokuvia. Ennen tuli tv hyviä elokuvia, sitten oli VHS-kasetti, millä voi nauhoittaa. Ja sen videon, no ta, sen kuvanlaatu ei ollut mitään parasta. Mutta kun ei tiedetty paremmasta, niin se oli yksi. Mutta sitten tietenkin oli näitä seikoja tai Ninnendoja, mitä niin tuota, oli pelaaminen. Sitä ei tehty joka, joka päivä tai joka ilta. Se oli tietyt pelipäivät niin kotona. Ja vaikka mä itsekin niin harrastin pelaamista silloin pienempänä. Mutta mulla oli myös konehommat. Mulla oli navetta-hommat ja mulla oli puu-hommat ja halkohommat. että en mä koko aika ollut peliohjaajan kereessä näyttämään näitä kirjoittamalla tai jotain tiettyä värkkäsi. Oli mulla paljon muuta. Mulla oli tietysti, mopoharrastus, mitä, mitä nyt enää oo, mutta mulla oli yksi mopo, millä mä ajoin, pitkin pentuja sun muita. Niin kuitenkin käytiin sitä aikaa siihen. Ja mä en yhden samassa pa paljonkin sähälyä, se oli yksi. Sitten Oulus aikoina tuli tuota Parkoreen, mitä mä harrastin oikein paljon. Niin tiedekö, oli tämmöisiä aktiviteetteja, mitkä ni, jota, niin, niin, tuki niinku hyvää oloa ja hyvää mieltä, hyvää niinku peruskuntoa. Mutta nykyään tuntuu siltä, että kaikki on niinku puhelimen, tai tabletin, tai tietokoneen tai niinku LYTVn kourissa koko ajan, että jos ei oo mitään muuta keemistä, mennään Netflixiin. Joo, täältä ei löydä yhtään mitään. Mennäänpä siis Disney Plus. aini. Niin, mulla mulle jo kuukausimaksu tuota maksettu. Ootapas, mä katoa halua tai jollakin tämmöisellä laittanut. No niin, siinä on 20 tai kymppiä mennyt. Sitten mä voi katsoa, voi katsoa muutama elokuva sieltä. Joo, tämä on hyvä. Joo, katsoa vaan näin. Sitten huomaakin, että ei voi keskittyä siihen, että tuo voi olla vielä parempi katsoa. Sitten tietääkö tämmöisiä juttuja. Niin, niin, sä et huomaa, kun on, niin sä oot tuota, että sä et liiku kohta niin, kotoa yhtään mikä, jos sä oot työtön esimerkiksi. Sä katot vain elokuvia, eri tuota, palveluita ja niin, niin, sä jutut vaan kotiin ja, ja niin, ei enää ole tietysti, se aktivite, ulko-, ulko tai sisäaktiviteetti ei ole enää niin ajankohtainen tai läsnä siinä. Että ennen ei tiedä, mietitty edes, että istutaan TV-äärinsä, niin, Päivät pitkät tai tietyn kun ei ollut tiedekö, semmosia tuota, semmosia niin saatavilla, että päivisiä oiksi tv tuli ostos TV tai kauniita rohkeita uusintaa tai tunteita ja tuoksuja tai, niin tämmösiä Mutta yksi oli Marie Hoff, mutta sitä tiedekö, katsottiin kyllä, mutta ei niin aina Mutta tuota, ei ollu mitään, kun nykyään tulee Päivät pitkät semmoisia sarjoja, mikä niinku koukuttaa Niinku niin nykyään on on tosi moni, moni ja tiedän monia, jotka kattovat, että joo, kello on tuo kohta puoli viisi. Joo, viideta alkaa se ja se pitää katsoa, se pitää katsoa. Niin joo, seitsemän alkaa se se alkaa toita kanavalta ja tuo tuota kanavalta. Sitten rupeaa reksaa sitä, että kumpaan mä katoo kummaa kumpaa kerkeä, näin. Ja tiedätkö, on monta kertaa tiedätkö näin, että joku hyvä sarja, mitä seuraa, niin alkaa viideta kolmaselta. Ja toinen sarja, mitä seuraa, niin viideta alkaa nelotella. Niin tiedätkö tämmöinen niin, että koko tiedätkö, se stressitaso on tosi korkea Joissakin, joillakin ihmisillä. En tiedä en yleistä, että kaikilla on, mutta joillakin on. Mutta tiedätkö, että nykynuoriso tai nyky tämmöiset nyky mua nuoremmat, niin on, tiedätkö se on tuota, että ala tulee puhelimia, älypuhelimet on ala-asteella, kun omassa ei ollut. Mutta kyllä mä ymmärrän, niin ymmärrä, maailma on tullut paljon pahemmaksi, mitä oli silloin omassa nuorunsa että pitää tietää, missä meneekin. Mutta tiedätkö, se on kuitenkin, että on niin, ihmiset on ennenkin pärjännyt ilman niin miksi ei pärjää? Mutta kaikki on tiedätkö mennyt niin koukuttavaksi ja tiedätkö, tämmöiseksi, että, ja sitten tiedäkö se, että vaikka on tuota niin, niin sanotaanko näitä vaikka 2015 ostetut puhelin, niin, niin se jos vaikka se toimii hyvin ja näin mutta kaverilla on parempi puhelin hei mäkin on semmosen mäkin on tämmösen millä on uusia sovelluksia ja uusia tiedätkö ominaisuuksia puolimessa. niin sitten menee katsomaan hintaa niin kattoakin että joo se on noin paljon sitten ei mietitä sitä että paljon se tekee vanhansa rahansa vaikka ei saa tai niin ei sai mutta ei kannata ajatella mä niin joskus ajattelen niinku silloin tällä että 20 euroa, paljon se oli markoissa, mä en nyt näitä muista kuitenkaan, paljon se on, että 20 markalla sai paljon paljon enemmän kuin nykyään 20 eurolla. Niin mietitään se rahan arvo on tietysti laskenut niin mennyt paljon alemmas tässä asiassa se, että kun oli 20 markkaa tai 50 markkaa, niin, niin tuota... Sillä sai paljon, sillä sai tosi paljon, sillä sai älyttömän paljon niinku kaupasta ruokaa tai elintarvikkeita. Mutta mitä sä saat, tai niinku, mitä sä saat niinku 50 eurolla esimerkiksi tänä päivänä kaupasta, niin, niin loppupeleissä sillä ei saa paljon mitään. Mutta niinku 50 markalla saa siis moneksi päiväksi ruokaa niinku isollekin pesuelle. Niin, mutta sitten oli tietysti tämä näin, näitä, voisin seuraavassa videoissa jatkaa enemmän. Mutta mikä tämä video ai oli se että tietää tietääkö että niinku älypuhemedia, ja tota äly TV, äly niinku tabletit tabletti, tietääkö tabletit ja kaikki tämmöstä äly nämä kellot ja sun muuta. Niin ne tietääkö tuota niin no ei se on semmoista ihmisiä semmoista kiirettä ja tietääkö semmoista suurittamista, tietääkö ettäkö äly niinku mun kuullu ja lukenu paljon netistä tuota juttuja että on suu äly äly tota kello niin, niin, sä liikut omasta mielestä paljon, mutta kello voi yhtäkkiä illalla ilmo ilmoittaa, että jäi, jäi tavo tavoitteesta, näin ja näin paljon. Niin, niin tiedätkö, ne on semmosia tiedätkö, juttuja, että, tuota, että se niin kuin suorittaa liikaa, että, ja sitten se liikuta, mitä tekee, niin kato, kun sitä yrittää liikaa, niin, niin siitä tulee semmonen pakkopulla ja yksi yks, kaksi huomaa, niin sä, sä et teekä sitä enää. Se ei enää tunnu mukavalta, kun oikein mä sun on muuta, mikä niinku, että pitää niinku vuorokauden tavoite, on se ja se monta ilokaloria päivässä lasketaan, jotenkin jotakin, jotakin, jotakin tämmöistä. Niin, niin se ei oikein ole hyvä juttu ollenkaan. Ja mä oon oikeasti sitä, jota, että nuorison ja monet nuoret ja vanhat ja keskiikäiset pitäisi oikeasti tuota, keskittyä siihen hyvän olon. Hyvän olon ja, Tuota, akt, liikun, liikunta- ja hyötyliikunta-aktiviteettiin panostaminen on paljon enemmän kuin olla poilimella, katsoa äänikirjoja tai niin kunnon äänikirjoja, katsoa elokuvia, sosiaalisessa metissä näpyttää ja naputtaa ja koko ajan niin kuin jotain tämmöistä niin suorastaan ihan turvampiasta paskaa. Ja sitä niin kuin, mä ihmettelen kanssa, että se, että tuota, on tuota, että miksi se, Siksi se, tämä nykymaailma on mennyt semmoiseksi, että jos suojassa olisi ensimmäisellä kerralla kiinni, niin heti ollaan melkein soittamassa poliisin vihdepuolimeen tai tai tämmöiseen, niin miksi? Miksi? Mä kysyn miksi? Mutta näillä tuota, seuraava aihe on jo tulossa. Nähdään ensi videolla. Kiitos. Hei!